особлива субота субота завжди особлива тоді, коли хтось приходить із тих, хто ще не був можливо, приходять гості, приходять друзі і субота стає особливою, цікавою, тому що хтось є новий серед нас сьогодні батьки принесли своє небовлятко до Дому Божого для того, щоб просити Божого благословіння просити Божої присутності своєї дитини, свого синочка. І це є для нас також приємним, це є святом, це є радістю, коли Церква Божа поповняється. Ми раді сьогодні, що Ви, Віктор, Анюта, вирішили своє дитя, свого синочка прийти, принести цей дім для того, щоб просити Божого благословіння. Ми раді бачити ваших друзів, рідних, хто прийшов сюди, щоб стати частинкою цього свята, Ми запрошуємо вас сюди, будь ласка, проходьте. Віктора, Люка, діточки, і сюди. Хотів би декілька слів, декілька слів казати. Коли Ісус Христос жив на нашій землі, Він часто дуже часто любив спілкуватися з дитячками. Він часто брав дитичок на руки. Він благословляв. І так було, що батьки, вони несуть своїх дітей, лише би Христос торкнувся, лише би Христос побув біля них благословив їх. Моє побажання сьогодні, як пастора, від нашої громади, щоб ви своє дитя, своє дитячок, Могли носити водити до церкви, щоб вони зростати могли разом з нами в церкві Божій, пізнаючи, що є добро, пізнаючи, який є наш Бог. Пам'ятаємо історію, коли маленькі хлопці, ми не знаємо скільки йому було років. Але коли виникла проблема, потреба, коли багато людей зібралися. Для того, щоб слухати Христа, вони всі слухали. Можливо, це було б служіння певне, Христос проповідує, а всі захотіли їсти. І коли почали шукати, де взяти їсти, пам'ятаємо, де вирішили їсти у кого і маленького хлопчика, якому мама, який йшов і дала з собою поїсти. І цей хлопчик. Він не шкодуючи, приносить і каже, що це, що я маю. Я хотів би побажати вам, щоб водячи своїх дітей до церкви, ви пам'ятали, що, можливо, одного разу ваші діти зможуть послужити Господу. Тими дарами, тими можливостями, якими вони зі що вони будуть вміти, як вони вміють. Тому пітаю Востоку Глобослови вашу сім'ю, ваших дітей і особливо сьогодні маленького ліктора. Ми, як церква, підіймемося для молитви, а ми з вами стимемося на голінах. Дорогий наш Господній Бог, цей час коли ми знаходимося в домі твоєму, ми дякуємо тобі за цю можливість, що ми можемо тут бути. Ми дякуємо тобі за Віктора, за Аніту, за цю сім'ю, за їхніх діточок, за те, що ти їх благословляєш, за те, що ти посилаєш їх до себе необхідними. І коли сьогодні вони вперше принесли додому свого, свого синочка, Віктора, щоб просити у тебе благословення. То ми, як церква, приєднуємося до їхнього прохання і просимо в Тебе, Господи, благослови цього маленького хлопчика. Даруй йому сили, даруй йому здоров'я, даруй йому Твого благословіння, даруй, щоб в його житті завжди була Твоя присутність, коли він буде підростати, даруй йому людські батькам. Щоб вони наставляли його в правді, щоб вони могли брати його з собою до церкви, щоб вони могли навчати його, коли він вже буде самостійний, даруй йому, Господи, мугості, щоб він міг розвиватися, коли він буде молитися до тебе, коли він підросте і буде звертатися, ми просимо, щоб Твоє благословлення завжди було в його житті. Благослови батьків, даруй їм сили, даруй їм здоров'я. Другі їм кріпосте, можливостей для того, щоб своїх діточок вони могли виховувати для тебе. Просимо цер... за церкву, до якої вони будуть ходити, де будуть зростати їхні дітки, щоб ми всі разом, як одна велика сім'я, могли служити тобі і чекати Твого приходу на цю землю. Благослови, Господи, просимо Тебе, в Ісуса Христа. Амінь. Для тата, як для священника сім'ї ми приготували і яку ми вам подаруємо, щоб ви могли з дитячих, маленьких таких вже читати йому, розказувати, далі буде сам вертати, буде щось пізнавати, буде запам'ятовувати. Ну а мамі що той героїзм за.. Старання за все, щоб ви робите все для того, щоб ваші вас були з Богом, були щасливі. Від нашої громади ми хотіли подарувати для вас ось цей букет гарних відділів. Нехай Господь благословить вас. Як сказано в Ісайі в 8 розділі, коли Господь прийде на нашу землю, і щоб ви могли сказати, як сказано в Ісайі в 8 розділі, Ось я і діти, і віддавний Господь мені. Ви можете сісти, далі буде привітання для вас від центру. Як Бог, мама Ангеліна, Ще в серці молиться вона, І горить незмінна елківна, Віра підкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, Ця молитва кремається на лесах, Ольєвого Схожа, балай, І слова, як вранічний висок. Кожна правда має свободу, Бог, Та нуждерних гор і ми. За дітей зрячих і веселих, Молиться не тільки за своїх, Дякую дітей, щоб були зробити з Богом, Відім серцем молитися на нам, Свимолити сила всього, Ви в своїх хвилях беремо. Перед Богом на куді нахмати, Молитися з мене в тишині, дай бажання бажати, нею стати, Щоб молитися, Боже, у мені.